Pika opastus Savonien kirjaston e-kirjoihin. Savonien kirjaston e-aineistojen käyttöön ei tarvita kirjastokorttia. Riittää, että sinulla on omat Savonia-tunnukset. Kirjaston e-kirjat löytyvät Savonia Finnan perushaulla. Klikkaa linkistä, jolloin pääset suoraan e-kirjan sivulle ja näet, onko e-kirja saatavilla vai ei. E-kirjoja voi lainata usein selain lukuun, jolloin e-kirjaa ei tarvitse ladata vaan se luetaan selaimessa. Jotkut e-kirjat puolestaan ladataan omalle laitteelle. Jos lataat e-kirjan, sinulla pitää olla laitteellasi e-kirjan lukuohjelma valmiiksi asennettuna. Joitakin e-kirjoja voi myös varata, jos kaikki sen kappaleet ovat lainassa. E-kirjoja ei tarvitse palauttaa. Lainaan päätyttyä e-kirja tiedosti, joko häviää laitteeltasi tai muuttuu sellaiseksi, ettei sitä voi enää lukea. Monessa e-kirjapalvelussa lisätoiminnot, kuten muistiinpanojen ja kirjamerkkien teko, edellyttää tunnusten luomista kyseiseen palveluun. Palvelut ohjeistavat tunnusten luomisessa. E-kirjat ja muut aineistot oppaasta löydät yksityiskohtaiset ohjeet e-kirjojen lataamiseen ja paljon muuta tietoa kirjaston e-kirjoista. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä kirjastoon.